السلام عليكم وراح تدور جاتوا معكم مرة على السلوص الحلقة قد في ديوات ان شاء الله احنا الحلقة دي هنصور عن سلاح الاربي دي بصراحة شان الموسم ده بتاع الاربي دي والسلاح الاربي دي على فكرة انا زل عجلة حز تمام فبصراحة انا حابب اضرب اا الاربي دي تمام الموسم ده اشوف ايه قويته يعني عامل ايه نزام ايه اضرر المدى كله كده تمام وبس كده تمام ومتنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عليه اله وصحبه وسلم وبس كده سيبك مع الجيم بلاي سلام متوقع احنا جبنا كام كل في ال آه يعني في الجيم بلاي وبس كده سيبك مع الجيم بلاي سلام ها <تصفيق> ار أه. بي دي على فكرة ده تاني جيم بلاي عشان بس ما, يعني ما تحطش في بالك ان هو صلاح ار بي دي جامد يعني على فكرة فتحه السكوت بتاعته تقيله تفتح بعد سنه كده ان في اسلحه جام قوي افضل من الأرض دي <تصفيق> targets in sight بس حلوه <تصفيق> <تصفيق> <هو> enemy <دا بص تصفيق> targets in sight. got shot. انمي انا enemy in sight. enemy. ايه <تصفيق> يعمل <يا> قرية <تصفيق> البيئة ايه البي البي ثاني والثالث اثاني على فكرة الاسكن بتاع الاودن اللي هو اللي في البتل بس وحش مش عاجبني انا جاب خمسة كيل في الراوند الاول على فكره فكرة ار بي دي والعرفه والعرفه والعرفه جامده جامده والعرفه والعرفه والعرفه والعرفه <تصفيق> اين أيوة وراك وراء وراء السلاح في وراء بقى وراء <تصفيق> <تصفيق> <بألف>. وراء <تصفيق> ده مين؟ ده هو دوت اللي هو العدو اللي كان ورايا؟ لا والله. أنا كنت أفكره زميلي. والله العظيم يا عم كنت أفكره زميلي. <تصفيق> ده افتدي نفسك على دي <تصفيق> يا عم انا كنت لسه في الناحيه دي <تصفيق> last editor أنا bravo all right hustle ها يلا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا معدل؟ بتعمل ايه. بتعمل, ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه يا عش؟ عيب كذا عيب عيب عيب عيب عيب, عيب, عيب, عيب.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 آه احنا كده خلاص كسبانين اتعذبنا طيب آه. برضه انا ما طلعتش الان في بي كان... والله كان كلات حلوة وانا جبت كلات حلوة والسنة مش عارف أنا جبت كم كده جبت انا كم كده بقى ده اصلي خمسة وينت ماشي يا عم خمسة وينت حلوة آه. تلاتة وتلاتين كده بالأرب دي تلاتة وتلاتين كده بالأرب دي هو الهدفات اللي انتوا هتشوفوها دي مسنة كتف أر تي سي الثابت، ماسورة OWC مدمجة، كاتم تكتيكي، الطرقات المخترقة، مقبض هجومي أمامي. بس كده ديت الإضافات العب بيها هتجرد وبس كده أشوفك الحلقة الجاية، سلام.